السلام عليكم معاكم محمد هان الدير من قناة محمد هاني جابنج طبعاً راح تكون عنا راح تكون عنا الحلقة الأخيرة من اللعبة طبعاً أنا طبعاً وصلنا نهايتها طبعاً وصلنا نهاية اللعبة وكل إشي هكذا أنا سوي. ثلاث طوابق يعني فلور 2 فلور 1 وزيرة أو... لحد من... حد قلنا الطابقين خلنا نكمل نصرنا رحنا في فلور تو أوكي كمل كمل كمل كمل كمل كمل كمل كمل كمل كمل كمل كمل كمل أكمل أكمل أكمل كمل كمل كمل كمل تعال تعال كمل أهرب أشوف لك أي must cross لك تريح. اوكي فلور one هل طبق طب تسلى ايوه Welcome يلا أي، <تصفيق> <تصفيق> أي آه. آه موت؟ يح يح. يا يا آه. يا يا. اشتركوا انا جيران <تصفيق> لا فوق شوف بيرث بير اربع اشاكل يسعد الله، تعال نروح لهذا البواب، الباب اطلع، روح اطلع في غرفتك، وارجع عندك تريح، شباب، إذا مقطعكم بشكل كامل، طبعا خلصنا اللعبة، وبشوفكم على خير شغل، بدي أعطيكم بلعبة ثانية طبعا، أوه مع السلامة.